Bueno ni هذا had had le counseling alors ثلاث هذه ثلاث مراحل اللي غادي وهي تعريف اللي هو رابور يعني على التعريف لانه كا هي نبدا ذات في لو ديجا في الرمال منذ الستينات وكانت رسميه الثمانينات وبعد ذلك الخصاصة الى ذلك الى غير ذلك وهي كان كان سواء كان متخصص في الطوبيق او كان في الطوبيق يعني لو كونكست يعني كان كي لو دائما نحتاجين الرمال ولو ولو الوتوريزاتيون تحتى الوتوريزاتيون احنا دائما محتاجين الريمال لأن احنا واحد للشانتية يهي اوفان لكل شيء البروجي البروجيه هذي يكون هذي هي الاولى ومن بعد هذي تكون شنو هو شنو هي البيئة ديال المكان ديال المقلع يعني البيئة اللي كاينه قبل أن يكون المقلع هذي هي الدراسة اللي كانت بها يديا دراسه ميدانيه كنخرجوا كنحاولوا ناخذوا مجموعه من من من تربه دي لي دي زايشون ديال ديال ديال التربه ديال دي البيولوجي البيولوجيه وكنحاولوا نديروا لي زاليز ديالها باش نعرفوا واش هذه التربه يعني شنو هي الطبيعه ديالها وشنو هي القيمه البيئيه ديالها وكذلك شنو هي القيمه التجاريه ديالها هذا دوري دو لي بواسيون ديكاتريان هو شنو هو التاثير ديال المشروع على ديال البيئه اللي تعرفنا عليها وهو الارلي ومن بعد سنفرضوا حنا كبكت دراسات كنفرضوا على الشركه واحد القوانين باش نحافظو على ديال البيئه يعني كتعرفوا على كل ما كيقيس البيئه وكالاتو الحلول الشركه التي تقول الشركه ملزمه بها لان هذاك لو دوكومون اللي كت اللي كتصوب اللي لبيرو هو كقانون تنظيمي لديك الشركه كيفاش غادي تخدم يعني وهذا الامر هذا بعد, بعد, بعد مناقشات مع اللجنه الوطنيه اللي كانت مكلفه المشروع تم المصادقه عليه يعني الان هو فقط كتقديم للراي العام وتوضيح ما قمنا به كشركه خاصه ديال البيئه باش تعطى لي يعني المشروع ما دام الموافقه عليه فانه يخضع القانون البيئي 2019 يعني هذا الامر هذا لا نزاع و القانون هذا كيفرض يعني هاد القانون هذا كيفرض بانه اولا يكون عندنا واحد المصدر ديال هاد وحسب دراسه وطنيه فان المغرب يتوفر على بعض مليار ديال المتر كي ديال في البحر اللي ممكن يستغلها يعني ما ترونه يعني ف في <تصفيق> التيارات المائيه اللي كتهبط من النوروست لو سويست لو سيناس هذه التيارات هي تمر ما بين كيلومتر على المكان يعني ما بين ما بين لاطاج و1 كيلومتر حنا هاد لاكارير هذه اللي على ديتابور هي بعيده ب 1.4 كيلومتر 1.9 كيلومتر يعني التيارات المائيه ما عنديش تسعه وهذا المكان هذا كيتوفر على رمله ذات جوده ممتازه اللي غادي يستفد منها المغرب واللي غادي يستفد منها الجماعات واللي غادي يستفد منها بداخيل كثيره اللي كتجي عبر التاكسي د الزن يعني ورقالون بسمها شنو التكوش كيمس كذلك على انه تو تكسبلوطاسيون في اي اي اي في تكسبلوطاسيون في الازون ماري خصها تكون قرب دو موا من قرب دو 20 متر هذا انديس كون 42 20 حاجه لي ما في الرمال الشاطئيه وما الرمال هذه بعد الدراسات عليها هي تتميز تتميز بانه ل تربة صغيرة او البارتيكول فين قليلة فيها، وهاد البارتيكول فين, فين هما اللي كيدورو كي واحد المشكل من بعد لا تولبيديتي، دي. في البيت ديال الجرف الرمال، كتكون واحد السحابة، واحد السحابة تحت الماء، هاد السحابة هادي كيسكو عندنا فين قلال، يعني ما غاديش تكون عندها تاثير، على العمل اللي غادي تقوم به هاد الشريبة كانت دراسة بيولوجية كانت دراسة بيولوجية البيولوجيه كتحدد واش عندنا فهاد لا زون دراجاج واش عندنا دي دي زسبيس اللي كي فيها عرفت آه واش هذا وفي المنظور هذا تم آه رجوع الى مختصين ذات صيت عالمي ليساعدونا وخدمنا معاهم لتحديد الاماكن هذا وهذا وكان الاستعانه كذلك ب الرابور ديال دينا راش وكذلك الرابور ديال دينا راش اللي كيحدد لنا المز... الم... الاماكن اللي كيتواجد فيها السمك والاماكن و وهذه الاماكن كلها كما غادي تشوفوا في الخرائط الاتيه هي بعيده عليها بعيده على, على لا زون بريفو بور يعني يكون فيها استغلال ديال الدراسه ديالنا كما كتشوفوا في هذا هذا ما مكان المكان فقط ديال استغلال ديال ديال ديال ديال ديال ديال ديال ديال الرمال ولكن اختصات على حسب القوانين العالمية والوطنية لأنها كدخل كاع لونطوراج ديالها حتى في المحيط الفوق لأن داك لونطوراج ديال داك لونياج ألف متر على حسب دراسات لي بها آه خبراء عالميين وهدو هما المصادر وكذلك على لونكوشور على الدخلة ديال المدخل ويد لوكس لوكس وكذلك لا بلاتفورم اللي كاينه ديال لوكس يعني هادو كلهم في فهاد الدراسه هادو وادخلوا في كيفاش كتكون كيكون التاثير ديال هاد لو دراجاج على هاد المناطق كامل نوع التربه اللي اللي, اللي, اللي كاينه انها هي تربه خاليه من سكالبيل لي ميطولول او المواد السامه اللي تمشي عبر من يعني اي تحريك ديال هاد الرمال في عنده على يعني على حساب هاد كلهم فانه بان بشكل كبير باب هذا المشروع هذا اذن هاد هذا الطابلو اللي كيديكين لو بي سي سو فلاشارت ديال ديال ديال ديال القانون باش عادي يخدم باش عادي يخدم رابور هو كله كيهضر على بانه تاثير في الماراليتورال يعني شارك دومين ولا كل كل كل, كل ماركه ولا كل مكونات بانه التاثير ديال مشروع هو, هو فابل فابل فابل موديريت بالنسبه للتريد كوت طلعت نشوفوا شنو هما شنو باش تلتزم الشركه لتفادي اي هذا والباقي اللي هي كلها كتكون جد جد غير مؤثره بالنسبه البيولوجيه عندنا يعني مشكل في الفون جينتي المشكل هو لي سبيس فانيتي اللي كاينين كيفاش غادي عليهم ليميرسيري الثريه كيفاش عليهم المشروع عنده واحد لامباكت لان عندنا كذلك لان المغرب عنده ان خصاص كبير في, في, في المواد أه المشروع هذا علي شخص بطريقه مباشره وعادي شخص بطريقه غير مباشره أه لانه يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر و كبير أكثر من أنه في عندو# عندو واحد الريبح أكبر وبأنه عادي كيسر كما كيسر فو فو فو فو فو بأنه عادي البيئة كما كتقيسها طريق دايزه في وسط ف# ف# فلازون كوتييغ بأنه